Kako biste dodali poveznicu na neki sadržaj izvan sustava Omega na svoj e-kolegi, prvo gore desno kliknite na omogući izmjene. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati tu poveznicu kliknite na dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku dodajte aktivnost ili resurs, na dnu, lijevo, imate poveznicu, odeberete ju, klik na dodajte. Naziv, odnosno ime poveznice, ono po čemu će studenti prepoznati. U ovom našem slučaju su recimo upute za izradu poveznice. Vanjsku poveznicu nećete nakucavati ili unositi ručno, znači HTTP, dvotočka, dvije kose, crte, duplove, duplove, duplove. Nego ćete ju skopirati i zalijepiti ovdje. Ništa drugo nećete mijenjati. Na dnu kliknite na pohrani i vrati se na stranicu e-kolegije. Potom možete kliknuti na tu poveznicu, ova upute za izradu poveznice i sustav će mi otvoriti tu stranicu. I to je to.